Заступник директора Плужненського аграрного ліцею Віктор Кушнір розповідає, для навчального закладу за 300 тисяч гривень придбають техніку для органічного землеробства, працюватимуть з проєктом студенти спеціальності «Слюсар-тракторист-водій». На території закладу створять демонстраційну ділянку. На якій ми започатковуємо дослідні діляночки вирощування сільськогосподарської продукції. овочево, у напрямку значить, та лікарських рослин. Територія ділянки в межах гектару для започаткування справи. Органічне виробництво не передбачає переорювання поля та використання мінеральних добрив. Це буде залежати від техніки, яка поступить сюди, і прицепного знаряддя. Перше буде забити ту всю рослинність, яка знаходиться на цій ділянці, ту, е, в грунт, тому що повинні працювати бактерії, воно буде перегнивати, буде утворюватися органіка. Студент другого курсу Руслан Ліщук зараз у навчанні освоює використання техніки для землеробства. Якщо дасть цей проєкт хороший урожай, то думаю, вдома спробуємо. Викладач спеціальних дисциплін ліцею Леонід Шамралюк розповідає про придатність ґрунту до органічного землеробства. У нас ґрунти дуже, пізні, дуже бідні, ми знаходимося в зоні Малого Полісся, От, ґрунти супіщані, Погано утримують якраз воду, ось і бідні вони якраз на азот. Будемо використовувати седеральні культури для посіву, щоб їх заробляти в ґрунт, щоб вони перегнивали і утворилось поживо азотне добриво. З лікарських рослин ми плануємо посіяти календулу і з овочевих культур це буде картопля, це буде хвасоля, це буде огірки, це будуть кабачки. Ну, і Результат проєкту буде залежати не лише від майбутнього врожаю, каже майстер виробничого навчання ліцею Микола Федорчук. Позитив не в урожаєві, а в якості продукції. Тобто органічна продукція, вона має, дає, рослини вдають менший урожай культури, дають менший урожай, але якість продукції вона в нас набагато вища. Проєкт в Плужницькому аграрному ліцеї реалізовуватимуть протягом 2021-2022 років. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.